Обидві команди суперниці були змушені грати без своїх лідерок. В орбіті ЗНО, ЗОДЮ і США, запрізькі дівчата на відео грають у жовтих майках, продовжує відновлюватись основна зв'язка Юлія Богмацер. У «Лучанок» не брала участі у зустрічах діагональниця Наталія Ксензук. У першому поєдинку, котрий відбувся 9 квітня у спорткомплексі Запрізького національного університету, волинянки протягом усього матчу чинили опір господаркам, але у підсумку так і не зуміли виграти бодай партію. три-нуль на користь підлеглих Гарія Єгія Рахунки за партіями 25-22, 25-22 та 25-20. «Команда «Орбіта» вона цепка, в защиті, грають, піднімають м'ячі. З ними важко грати, тому що дівчата з Сиграні вже пару років грають одним складом, а у нас перестановки майже то та хвора, то та хвора, і перестановки майже кожні 3-4 місяці не мають комплектувати склад на майданчику. І через це нам дуже важко». У другому матчі серії до трьох перемог гості ще більше загострили інтригу, коли після програного першого сету 18-25 зрівняли рахунок за партіями 25 на 22 – 1-1. Проте це був останній локальний успіх Лучана у грі, адже у наступних двох сетах Запоріжанки зуміли довести свою перевагу 25-18 та 25 на 20. Загальний результат зустрічі – 3-1 на користь орбіти ЗНУ ЗОДЮІШ. За словами головного тренера Запріжана Гарія Єгіазарова, відсутність у грі Богмацер вдало компенсувала 18-річна Катерина Гужва. Дуже важлива перемога. Все ж таки їхати на матчі відповіді у Луцьк, маючи перевагу у серії 2-0, це додає впевненості більше віри у загальну перемогу в серії. Сьогоднішній матч, як я прогнозував, був дуже важким Команда Луцька непроста. Ми приблизно рівні за майстерністю, тому надалі підсумковий результат залежатиме від морально-вольових якостей однієї чи іншої з команд. «Очень напряженно». Дуже напружено. Дуже хочеться виграти медалі. Але ми розуміємо, що це велика праця. Наразі ми зробили впевнений крок до п'єдесталу. Але розслаблятися не маємо права. Адже у Луцьку буде ще важче. «Ми сподіваємося, що в Луцьку дві гри ми будемо боротися за дві перемоги». Щоб таки приїхати знову з вами зустрічатися за третій перемогу. так як ігри йдуть до трьох перемог. Третя гра у Луцьку відбудеться 15 квітня. Базовою датою – четвертої зустрічі. За необхідністю зазначена 16 квітня. У разі рівного рахунку у Сирії вирішальний п'ятий поєдинок за календарним графіком може відбутись у Запоріжжі 20 квітня. Валентин Пересипкін, Олег Страгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.